הגיע הזמן להתעורר. תעשייה, צרכנות, כלכלה, כסף, כסף, כסף. משחר האנושות, בני האדם מחפשים מענה לצרכים ולרצונות שלהם. פעם החלפנו סחורות, אבל מאז שיצאנו מהמערות התחלנו להשתמש באבנים, מטחות ומטבעות. העולם הפיננסי של ימינו הוא תוצאה של אלפי שנות אבולוציה כלכלית. כסף, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, הוא לא יותר מפיסת נייר או צג מחשב עם מספר. אגח, מניות, קרנות, אופציות, תעודות או מזומנים במזוודות כמה כסף יש בעולם? ולמי? מאיפה מגיע הכסף? ולאן מועדות פנב בעבר היה נהוג תקן זאב ומאחורי כל שטר כסף עמדה כמות פיזי של זאב כיום ממשלות ובנקים מנפיקים כסף ומזרימים אותו לשוק הנפקת כסף יש מעין מתחזקת כלכלה אינפלציונית, שהיא מתכון בדוק לכסף שקיר. במלים אחרות, הכסף שלנו קונה פחות בפחות. ובין משבר למשבר, ממשלות מקלקלות עוד יותר. ובזמן שהכלכלה ישנה מתקלקלת, קלקלה חדשה מתעוררת. כלכלת הביטקוין. ביטקוין הוא מטבע דיגיטלי מבוזר, ומאוד מפוזר, אלו מטבעות שאפשר לשלוח באינטרנט ללא גורם מטווח וללא גוף שליטה מרכזית. הוא מטבע בינלאומי, מאובטח, שאינו תלוי באמון לצד שלישי-אנושי. סטושין הקומוטו כתב פרוטוקול שפתוח לכל. פרוטוקול שאינו שותה אלכוהול, אינו מאפשר לאנשים לגזול, טכנולוגיה גאונית שיכולה לעמוד כנגד המונפול. ומי שמפחיד או מספיד, ימצא עצמו בסוף מפסיד. ביטקוין לא ניתן להצירה, הוא רק נכנס לזירה. הפילוסוף הצרפתי, בולתר אמר פעם שכל כסף מנייר יחזור בסופו של דבר לאירכו המקורי. אפס. הגיע הזמן להכניס ארנק דיגיטלי לכיס. כי אם אתם לא תשלטו בכסף שלכם, מישהו אחר יעשה זה בשבילכם.